Vítejte v Ústřední knihovně VUT. Jak už název napovídá, nejedná se o fakultní knihovnu, byť zde před několika lety sídlila. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že mimo klasické výpuční služby máme na starosti také podporu publikování, open access, informační vzdělávání, zajišťování e-zdrojů a další. Pojďme se spolu nyní podívat jak se k nám dostanete a co vše u nás vlastně najdete. Pokud přicházíte od hlavního horního vchodu, musíte nejdříve projít kolem vrátnice a sejít o jedno patro níž. Ústřední knihovnu pak najdete na levé straně. Na protější straně je umístěna kantýna, kde se můžete občerstvit. Prosíme, nevnášejte do prostor knihovny jídlo ani otevřené nápoje. Hrozí poničení fondu. Zákaz platí ve všech našich učebnách i studovnách. Druhou možností, jak se k nám dostat, je od spodního vchodu, tedy zastávky tramvaje. V tomto případě musíte jít o jedno patro výš a vydat se vpravo. Na vchodových dveřích knihovny vždy najdete aktuální otevírací dobu. Veškeré informace samozřejmě zveřejňujeme také na našich sociálních sítích a webových stránkách, kde nás můžete sledovat. Před vstupem do samotné knihovny se nachází skřínky, kam si můžete bezpečně odložit své věci. Skříňky jsou zálohované na 10 korunovou minci. Naproti skříňkám uvidíte poslední prosklené dveře, které oddělují knihovnu od chodby. Kromě zákazu konzumace jídla zde platí také tichý režim. Prosíme o jeho dodržování. Na plánku můžete vidět, jak to u nás vlastně vypadá. Hned při vstupu se nachází výpůjční pult. Po levé straně najdete počítačové učebny. Hlavní prostor patří volnému výběru a studijním místům. Za ním je umístěna relaxační část, učebny a toalety. Pojďme si nyní jednotlivé části blíže představit. Jako první při vstupu uvidíte výpůjční pult. Kromě výpůjčky je možné zde knihy v průběhu otevírací doby také vracet. Další variantou je využití knihoboxu. Knihobox se nachází u hlavního vchodu budovy nalevo od vrátnice. Sem knihy vracejte zejména v době, kdy máme zavřeno. Pokuty je možné platit hotovostí i kartou. Aktuální sazba je 2 koruny za jeden dokument a jeden den. Kromě knih si u pultu můžete zapůjčit kancelářské potřeby, čtečku knih, adaptéry nebo sluchátka. Čtečky knih si můžete půjčit domů. Nově si u nás můžete půjčit také společenské hry, a to sice prezenčně do prostor knihovny. Bližší informace a podmínky vám sdělí knihovník. Výpuční pult je také místem pro prodej propagačních předmětů VUT, a to každý den do 15 hodin. Na konci pultu najdete dva počítače pro rychlé vyhledávání literatury v Discovery systému Primo. Pokud se vám stane, že v našem fondu nemůžete najít potřebnou literaturu, využijte box na zpětnou vazbu, který je zde umístěn, a my se pokusíme tyto zdroje doplnit. Primo je jednotné vyhledávací rozhraní, Vyhledávač a univerzální nástroj, který umožňuje prohledávat většinu informačních zdrojů, které má student či zaměstnanec VUT v Brně k dispozici. Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání v jednotlivých zdrojích. Umožňuje také plnohodnotnou zprávu čtenářského konta, rezervovat i prodlužovat jednotlivé tituly. Lze zde zobrazit stav konta, jednotlivé, aktuálně vypůjčené knihy i pokuty. Návod najdete zde. Naproti pultu se nacházejí dvě počítačové učebny s celkovou kapacitou 44 pracovních míst. Na počítač se přihlásíte svým VUT heslem a VUT loginem. K dispozici jsou vám mimo jiné také programy Microsoft Visio pro tvorbu diagramů a schémat a Microsoft Projekt pro řízení a zprávu projektů a zprávu úkolů. Na vybraných počítačích je instalován program MATLAB. Knihovně je vám k dispozici také multifunkční zařízení, kopírka, tiskárna, skener v jednom. Černobílá A4 vás vyjde na jednu korunu, barevná na tři koruny. Je možné tisknout také formát A3, zde jsou ceny následující. Tři koruny za černobílou verzi, šest korun za barevnou. Návod k obsluze tiskárny je vždy umístěn v její blízkosti. Naproti počítačovým učebnám se nachází skripta, která se lze půjčit na 6 týdnů. Pozor, skripta zde neprodáváme. V hlavním prostoru knihovny se nachází volný výběr. Standardní výpuční lhůty jsou čtyři týdny, u skrypt šest týdnů, časopisy půjčujeme na jeden týden. Výpůjčku je možné až dvakrát prodloužit prostřednictvím systému PRIMO. Po uplynutí dupy vrácení nebo v případě rezervace knihy dalším čtenářem, vám však další prodloužení nebude umožněno. Jak nejsnáze najít knihu? Po vyhledání v systému PRIMO se vám u každé jednotky zobrazí její signatura. Alfanumerické označení knihy díky kterému je pak dohledatelná v konkrétním regále. Signatura je umístěná na hřbetu knihy. Pokud je doplněná o červený pruh, je k dispozici pouze prezenčně. Pokud jste knihu vytáhli z police, prostudovali v knihovně a nemáte zájem o její půjčení, prosíme o vrácení na červený vozík. Knihy sami nevřazujte zpět. Pokud je kniha špatně zařazena, stává se nedohledatelnou pro studenty i zaměstnance knihovny. Za fondem se ukrývá další 20 studijních míst. Jsou zde umístěny zásuvky, kde si můžete nabít vaše chytrá zařízení. Oblíbenou částí knihovny je relaxační kout. Zde můžete trávit svůj volný čas mezi přednáškami. Také v tomto prostoru platí zákaz konzumace potravin, otevřených nápojů a dodržování tichého režimu. Využít můžete křížovky, antistresové omalovánky, sedací vaky a gymnastický míč. Do relaxačního prostoru si můžete vzít také denní tisk, který je umístěn v jeho blízkosti. Dení tisky je k dispozici prezenčně. Prosíme, nevynášejte jej z knihovny. V zadní části knihovny jsou umístěny čtyři týmové studovny, které si můžete rezervovat na našich webových stránkách. Rozpis rezervací je umístěn u hlavního vchodu a přímo před studovnami. Pokud bude některá ze studoven volná, můžete ji obsadit bez rezervace. Tu však vzhledem k jejich vytížení doporučujeme. Každá studovna má kapacitu 8 míst. Najdete zde dvě magnetické tabule a počítač. Naproti studovnám jsou umístěny toalety. Poslední místností knihovny je velká učebna, která má kapacitu 36 osob. Pokud zde neprobíhají naše školení, je vám plně k dispozici pro studium. Na závěr si ještě jednou projdeme cestu do knihovny. Pokud vám bude cokoliv nejasné, neváhejte se na nás obrátit na uvedených kontaktech. Mějte se krásně a budeme se těšit na vaši návštěvu.